אה, נהן, מהזולה של טולה. כאן טל ואין טוב, אין חברים, אני צריך לחזור לפורטניינס לפתח את איפה נחתים, פאפה? בואו בוטילטל. היש, תגיד חן. מה? ש... יא, תראו, השם הים ריקים. מופי, מה זה אחר הזה? אללה! دانيال ما هذا هذا؟ بنيت سكين خش يا كار. بوناك لتمون عم ادتي لاصوت. بونا ماتا يلت מילק ספוי ספוי ספוי the תהיילות של הסמכות מקווה שנהליתם מהסרטון אל תשכחו לעשות לי לייק להירשם לערוץ ללחוץ על הפרמון כדי שכל פעם שפתחים השיבה בזולה של זולה תדעו וספרו לי בתגובות האם משתנתם